قصيدة لوعة واشتياق للشاعرة الدكتورة أمل العربي. أتيت إليك أحمل في يدي الفؤاد. اتيت اليك احمل في يدي فؤادي اتيت اليك واشواقي تنادي اتيت اليك احمل في يدي فؤادي اتيت اليك واشواقي تنادي ناشدت فيك الحنين يا تنساني وطلبت من الله ان يبدا اللقاء ناشدت فيك الحنين لا تنساني وطلبت من الله ان يبدا اللقاء أرى صورتك تطاردني في كل الأماكن عند الشروق أرى صورتك تطاردني كل الأماكن عند الشروق وأرى كيفك يتوسط قمر ليلي عند الغروب وأرى كيفك يتوسط قمر ليلي عند الغروب أناديك أناديك من بين همسي وحزني أن ترحم لوعات قلب أناديك من بين همسي وحزني أن ترحم لوعات قلبي أناديك من خلف كلماتي، أناديك تعالى كي تهزم بحبك آلامي وأهاتف أناديك تعالى كي تهزم بحبك آلامي وأهاتف اشتاق اليك نعم اشتاق اشتاق اليك نعم اشتاق بصورتك بصوتك برسالتك اشتاق اليك نعم اشتاق بصوتك بصورتك بالكلمات اشتاق اليك نعم اشتاق بصورتك بصوتك بصورتك بكلماتك اشتاق لخطواتك اشتاق لبسماتك فاليوم قد الشوك الشوق بالقلب وسطر الغرام في أبيات المعلم إني أهواك. أشتاق إليك نعم أشتاق لصوتك لصورتك الكلماتك أشتاق لخطواتك أشتاق لبسماتك. فاليوم قد فاد الشوق بالقلب وسطر الغرام في وسطر الغرام في أبيات معلن للعالم إنه يهواك. فاليوم قد فاد الشوق بالقلب. وسطر الغرام في ابيات معلن للعالم انه يهواك مع تحيات دكتورة امل تمارة